Ще не вмерла України Ні слава, ні воля. Ще нам, браття-українці, Усміхне ця доля Небесна блакить та стигла пшениця Рідного прапору, два кольори а наш герб дорогий, золотий – це наш тризоп на віки святий. Слава Україні! Це святий день. Незалежність, поля свобода українського народу – це дуже викопомна подія багаторічної боротьби усіх борців за незалежну Україну. Ну, маршрут традиційний, ми не будемо зраджувати. навіть якби сюди ніхто не прийшов, а прийшов би я один, я однаково прийшов би тим традиційним маршрутом, яким я ходив 30 років. Це пам'ятник Тарасу Григору Чевченко, пам'ятник Вячеславу Чорноволу. І традиційно ми ходили до пам'ятника Миколі Аркасу. Сьогодні ми дійдемо до пам'ятника Святому Миколаю. І зрозуміло, війна не могла завадити для того, щоб найпалкіші прихильники Незалежності прийшли і вшанували цей визначний день в історії України. День Незалежності України.